يا بتشعل بتشعل يا يا يا يا ربي يا ربي يا يا يا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 وحدتنا لازم تصبر. الفستان يدخل <تصفيق> وحدتنا لازم <تصمت تصفيق> اليد لازم وحدتنا لازم وحدتنا لازم تصبر. <تصفيق> وحدتنا لازم الأستاذ يد. تسجينا <تصفيق> على جينا وحتى تسجينا اللي بغينا والاوري اللي بغينا وعلى الجينا وحتى جينا جينا وحتى تسجينا والاوري ش اللي بغينا والاوري اللي بغينا وعلى الجينا وحتى جينا جينا وحتى تسجينا والاوري ش اللي بغينا والاوري وعلى جينا وحتى جينا بغينا والاوري اللي بغينا على الزينة والقرش الزينة على الزينة اللي بغينا أريش وعد الزنا وحده الزنا أريش الزنا يا نساء يا رجال التعليم <تصفيق> اتحدوا في النضال أريش ولا يوم غدا ولا مدة وار <تصفيق> بوتا وخدم بيليكي أرسل وحقي وخدم بيليكي ورسل وحقي وخدم بيليكي أرسل وحقي الجماهير حيوا الاستاذ المناضل، المناضل، حيوا جموع الجماهير، حيوا جموع الجماهير، انت لا او مان إنها تنظف إنها تنظف إنها تحياني نضالية شغلة التعليمية شغلة تعليمية، نضالية تعليمية، شو شو يا مندوي في <تصفيق> الميدان في <تصفيق> الميدان في <تصفيق> الميدان في الميدان مسيئات الميدان الميدان مسيئات الميدان مسيئات الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان الميدان على الزينة وحتزينا م... على الزينة على الزينة على الزينة على الزينة شير اللي بغينا. جينا. جينا اللي بغينا. احنا من احنا من تربويين تربويين الآن سننتقل إلى كلمة الموسيقية الإقليمية للعرائش ويوقيها المنسيق الإقليمي بمدينة العرائش أستاذ يوسف الرواس فانيو سفضل عموما تحيي صباح النور شكرا للحضور الكريم تحية نضالية عالية لكل المقصيات والمقصيين بإقليم العرائس على إنجاحهم لهذه المحطة النضالية من خلال خوضهم الإضراب الإنداري وتجسيدهم لهاته الوقفة الاحتجاجية تحية لكل الإطارات النقابية على دعمها ومساندتها في إنجاح هذه المحطة النضالية. تحيه للتنسيقية الاقليمية بالعرائش لموظفي وزارة التربية الوطنية المقسيين من خارج السلم. وكذا التنسيقية الوطنية وباقي التنسيقيات الجهوية والاقليمية عبر ربوع المملكة. على ما يبذلونه من اجل انتزاع حقهم العادل. والمشروع بداية نهنئ أنفسنا وإياكم على النجاح الباحر الذي عرفه الشكل النضالي المتمثل في حمل الشارة وكذا خوض الإضراب وهذه الوقفة الاحتجاجية إننا كمقصيات ومقصيين من خارج السلم بإقليم العرائش نؤكد على مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في فتح باب الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لكل من أساتذة التعليم الابتدائي أساتذة التعليم الإعدادي ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين و... وذلك وفق الشروط النظامية المعمول بها حاليا وبأثر رجعي إسوة بزملائنا في القطاع وفي الوظيفة العمومية وذلك من خلال إصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي أو الإصراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات ونطالب الوزارة والحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة والاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة كما نطالب الإطارات النقابية برفع مستوى التعبئة للدفاع عن مطلبنا العادل والمشروع وجعله ضمن أولويات مطالبها والعمل على انتزاعه إننا كمقصيات ومقصيين نجدد تضامننا المش... اللامشروط والمطلق مع نضالات الفئات التعليمية حتى تحقيق جميع مطالبها كما نطالب الوزارة الوصية والحكومة العمل على صون المكتسبات والقطع مع سياسة التراجعات ونؤكد استعدادنا للوقوف سدا منيعا أمام المخططات التي تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية كما نؤكد دعمنا ومساندتنا لجميع الفئات إن التنسيقية الإقليمية بالعرائش تدعو جميع المقصيات والمقصيين من خارج السلم إلى رفع منصوب التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة كما تدعوكم للالتفاف حول التنسيقية ومواصلة التعبئة الشاملة من أجل انتزاع مطلب خارج السلم وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال عاشت التنسيقية للمقصيين من خارج السلم إطاراً مستقلاً مناضلا وم.. وديمقراطيا ودمت للنضال أوفياء. <تصحيح> ارش المطالبات صامدون صامدون ارش المطالبات صامدون صامدون ارش المطالبات صامدون صامدون ارش المطالبات صامدون صامدون ارش المطالبات سامدون